اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين من الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون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 فلهم أجر غير منون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم